کام آپ نے پانی میں ڈالا السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی و کرم سے دوستو رات بہت زیادہ آندھی آئی ہے اور آندھی جب آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے نقصانات کہتی ہے رات کو جو ڈش تھے اس مہینے میں میں دو سے تین دفعہ بنوا چکا ہوں ڈش آتے بنوا بنا کے وہ چلا جاتا ہے اور آندھی آتی ہے اس کے بعد پھر خراب ہو جاتے ہیں اب میں نے یہی سوچا کہ ڈش خود ہی بناؤں گا لیکن ابھی جا کے ڈش کی میں کنڈیشن دیکھ لوں کہ ڈش کس طرح ہوئے پڑے ہیں پہلے تو علیحدہ ہو کے گر جاتے ہیں ادھر ادھر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اب جاتے ہیں ڈش کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع اس کے بعد میں نے جانا سٹیٹی اور میرے دو تین ٹی سی ایس پارسل ہیں وہ میں نے اٹھانے ہیں اور گھر کا کچھ کروسری کا سامان لینا ہے سبزیاں وغیرہ لینی ہے تو وہ لیتے ہیں آج کا تھوڑا سا شوگر میلہ لگاتے ہیں تو ویڈیو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے چلیں جی ہم لوگ اوپر چلتے ہیں ماشاء اللہ جی یہ دیکھ لیں یہ ڈش کے حالات ہوئے پڑیں یہ آندھی آئی ہے اور آندھی آنے کے بعد جی ماشاء کیا نقصان ہوئے پڑے ہیں ڈش الٹا ہوا پڑا ہے ٹیڑھا ہوا پڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈش کی کنڈیشن اور ادھر بھی میرے خیال میں وہی حالات وہ دیکھیں وہ بھی ڈش گرا پڑا ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو بھائی یہ آندھی آتی ہے تو اس کے بعد یہی حالات ہو جاتے ہیں اب پھر ڈش والے کو بلانے پڑے گا تو اسے سیٹنگ کروانی پڑے گی اور یہی حالات ہیں اب یہ دیکھ لیں جی ورنہ کدھر جائے یار चार बजे का टाइम है और धूप निकली हुई है धूप की कंडीशन बहुत ज़्यादा तेज़ है बाइक को निकालते हैं जी हम लोग دوستوں اس وقت ہم ٹی سی ایس شاپ پر پہنچ چکے ہیں ماشاء اللہ ابھی ہم اس طرح سے آڈر ریسیو کرتے ہیں تو اس وقت میں موبائل پلازا کے اندر ہوں اور اس کا مجھے بیک کور چاہیے تھا اپنے موبائل کا بھی چاہیے تھا اور یہ میں اس شاپ کے اندر ہوں یہاں سے لیتے ہیں کور اور تھوڑا سا پرانا ہو گیا تھا میرے پاس یہ والا ہے اس دوست میں بیٹھا ہوں موبائل <سؤال> پلازا کے اندر پروٹیکٹر لگوانا تھا بیک کور لگوانا تھا تو میرا نام دیر لیکن کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں موبائل کے بعد فیملی کے اندر ہیں موبائل پروٹیکٹر یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں چلے جی دیر تو مجھے لیکن کام بہتر ہو گیا اچھا ہو گیا تو ابھی یہاں سے میں فری ہوتا ہوں مجھے مارکیٹ جانا ہے وہاں سے میں نے گراسری کا سامان لینا ہے ماشاء اللہ جس کا پروٹیکٹر لگ گیا اب تھوڑا سا یہ ہو جائے گا اس کی اسکرین ہوگی ہماری پروٹیکٹ اس کو پیارے بھی تھوڑا سا اچھے طریقے سے لگانا بچوں والا گھر ہے اور یہ نا پھر آپ کو پتہ ہے بچے اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں یہ ہمارے ماشاء اللہ گول گپے اور گول گپے ہیں مُلتانی ٹیسٹی گول گپے ماشاءاللہ یہ پیارے بھائی ہوتے ہیں یہ سامنے دیکھیں ایسے ہاتھ دلا دے بھائی جان یہ میرے یوٹیوب چینل ہے کیا نام ہے ذرا بتائیں آپ محمد لطیف بھائی ہیں میں اکثر آتا ہوں یہ بالکل موبائل پلازا کے سامنے ان کی شاپ ہے اور ساتھ اوپر دیکھیں یہ لگا ہوا ہے ان کے ماشاءاللہ اللہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اور یہ ابھی میں نے بنوائے ہیں ابھی نہ ذرا کھاتے ہیں مزہ آ گیا کھانے کا بھیا پانی میں ڈالا السلام علیکم کام آپ نے کر لیا دکھاؤ اب دکھاؤ ذرا ویری گڈ ہاں جی آپ نے سارے دن کیا کیا پڑھا او میری بیٹی ماشاء اللہ میرے سارے بچے یہ میری پالی بیٹی پری والی یہ اسامہ بیٹا تو دوستوں میں گھر پہنچ گیا ہوں اور اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں پہ ختم اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھٹی کا بٹن ساتھ دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی شاہ کو دیجیے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد زبردست آپ کا کام ماشاء بہت اچھا ہے اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ